بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أه نتكلم النهاردة عن أه السد الذي سوف يتم انهياره مع علامات الساعة الكبرى السد الرئيسي اللي هو ينهار أه علامات الساعة الكبرى والمؤكد هو انهيار السد العالي اما انهيار السد الاثيوبي او انهيار اي سد اخر فاحتمال وارد لكن غير مؤكد برضو اللي انا بقول لكم عليه لكن المؤكد ان هو انهيار السد العالي حتى لو ما انهارش السد الاثيوبي ممكن ينهار برضو السد العالي أه بقول الكلام ده بناء على احداث دينيه كلها من الكتب والقران والتوراه والانجيل جمعت كل ما يتعلق بهذا الموضوع من الثلاث كتب السماويه عشان ما حدش بس يفكر ان انا بجيب دوت من خيال افكاري او يعني ان انا بدعي الكلام ده لا ده كلام حقيقي وكمان في ردود علميه صحيحه ومؤكده برضو من العلماء فيعني كل الاحداث بتدور حول انهيار السد العالي فعلا فعليا سوف ينهار السد العالي نبدأ بحديث سيدنا علي بن طالب رضي الله عنه وارضاه في عندما قال خراب مصر بالنيل وبعد كده عندنا في أشعياء 11 بيقول تباد يباد لسان مصر اللي هو الدلتة دي من العلامات اللي هيجي معاها المسيح اللي هو الدلتا هتنهار خالص واعتباد يعني عن اخرها ليه المية هتطبق عتت... عليها من الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية بفرعي النيل رشيد ودمياط طبعا هم محاصرين الدلتا من الاتجاهين حتى البحر المتوسط فرصه النجاة في الدلتا ضعيفة جدا لانها لا يقدروا يروحوا شرق ولا يقدروا يروحوا غرب ولو ورا راحوا في الشمال مش هيلاقوا غير البحر في النهايه فيعني في هم محصورين محصورين جامد ولازم بقى يعني حتى لو هما سد وقائي خلاص واحنا بقينا قدام الامر الواقع وفعلا حصل انهيار للسد العالي يجب اخلاء الدلتا على الفور فهل مصر تقدر ان هي تستوعب هذا الكم الهائل وتفريغ الدلتا من السكان ووضعهم في اماكن اخرى للجوء اليها وعمل مخيمات لهم هل مصر قادره على هذا العمل او سوف يتم تشريد هؤلاء الناس ولا يجدوا مأوى ولا مأكل ولا حتي ملبس يعني الوضع يكون صعب للغايه فعشان كده انا بحذركم من الكلام ده لان لو طلع حقيقي خلاص مش هنقدر نعملوا حاجه يبقى اما الموت او التشرد وعدم برضو ايه استطاعتك ان انت تجيب اكل لنفسك ولعيالك ناس بقى كميات مهوله ولا يوم القيامه بقى. يعني كميات ناس مهوله بتخرج من الدلتا وبتهرب تخيل انت بقى المنظر ده او الموقف ده يعني كتير قوي هيخلعوا ويهربوا وينجبوا لانفسهم وكتير منهم هيقعدوا بقى ويموتوا برضه يعني وحتى اللي جو منهم مش هيلاقي اكل ولا شرب كل حاجه هتغرق تبقى عامله زي فينيسيا كده لمده شهر على الاقل فشهر ده الناس محاصرين داخل المية وضع صعب مفيش كهربا مفيش حاجة بقى يعني خلاص كل حاجة هتغرق المحولات هتغرق بتاعة الكهربا كل ده مصيبة كبرى احنا مش مستوعبينها حتى الان لكن احنا فالحين بس ايه في الترياقة ونقول انت بتجيب حشيش منين انت مش عارف ايه انت بتحشش انت بتشرب انت بتعمل لا راجع الدين معايا عشان انتوا ما بتشربوش بقى تعملوش كده غير الشرب انتوا بتشربوا انا ما بتشربش فانتوا بتعتقدوا ان الناس زيكم بتشرب وبتهلوس وخلاص واي كلام في اي حاجه وخلاص لكن انا بجيبها لكم بالادله من جميع الكتب السماويه عندك اصحاح متى ايه انجيل متى اصحاح 24 مم. لو ريت ترجعوه أنتم بقى نفسكم وتقروا ازاي عيجي المسيح عيجي المسيح بنفس الطريقة اللي قالها ربنا برضو لينا من القرآن الكريم ومن الاحاديث بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ربنا بيقول له عيجي يأجوج ومأجوج اذهب الى جبل عالي اطلع فوق الطور يعني فوق جبل عالي عشان تبعد عن يأجوج ومأجوج <تصفيق> لما يطلعوا وأول ما بيطلع يطلع مأجوج يأجوج الأول قصدي يأجوج اللي هو الطوفان ومأجوج هو الجفاف ويتبعوا بعض من كل حدب ينسلون يعني يعني ينسلون يعني بيتتابعوا يعني الجفاف بيتبع على طول ايه الفيضان ده أو الطوفان ده. يعني زي ما بتعلق مثلا قطعة قماش بتعلقها على الحبل بتلاقي النص اللي فوق ناشف والنص اللي تحت مبلول فده بيتتابع بقي الجفاف مع البلل اللي هو الفيضان ولا الطوفان فهمتوا بقي حكاية ينسلون يعني, يعني ايه وبعدين مطلع الشمس هو مدار السرطان الذي قام اسكندر الأكبر فيه ببناء السد. ونرجع بقى الانجيل متى اصحاح 24 ويقول ياتي يا ابن الانسان ومعه الطوفان يعني دي العلامه المؤكده ان هو هيجي معاه الطوفان مثل ايام نوح ياخذ واحد من الزارع ويترك الاخرى ياخذ واحد من اللي بترحى ويترك الاخرى ف تفسير ال الحديث مع تفسير هذه الإصحاح ليهم بيتفقوا مع بعض في شيء واحد اللي هو إن في ميه هتيجي والميه دي هتيجي منين؟ من السد هو السدود بتبنى لأيه؟ بتبنى عشان حماية البلد من الفيضان والجفاف ده مفهوم السد. لماذا يبنى السدود هات المفهوم بتاعها كده على طول او التعريف بتاعها انها بتبنى من اجل الفيضان وجفاف وتنظيم حركه المياه يبقى ربنا لما يقول بين السدين وجد بقى من دونهم يعني ان السدين دول ما مبنيين من الاساس فذو القرنين بنى سد واحد والسد الثاني عيد بنا بعد فتره زمنيه لان ذكر الله بينه فبين السدين بينهم مسافة زمنية ومسافة قياسية اللي هي بالمتر فطبعا مكان السد الأول اللي تم بناءه ذو القرنين هو في جزيرة ألفانتين عند مقاييس النيل ومكتوب حتى اسم اسكندر الثاني. المهم هتلاقي كمان <hesitation> جا بعد كده جمال عبد الناصر بنى السد العالي. طب بنا مش معنى يعني جماعه عبد الناصر تم الملك فاروق بنى مثلا أو فؤاد بنى خزان اسوان مثلا تم ليه ما اعتبرش السد ده لأ لأن ذكر أيضا في الأحاديث أن سد يأجوج ومأجوج له مواصفات معينة إيه هي بقى المواصفات المعينة اللي ذكرت في الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة وصدقها رسول الله جاءه أحد الصحابة وقال له إني رأيت سد يأجوج مأجوج قال له انعته لي قال له وجدته له ترقة حمراء وترقة بيضاء مجرقصة وترقة سوداء ده بيصف كده بي على مصر الترقة البيضاء المجرقصة اللي هي يعني عليها زغرفة اللي هي النسر. او الصقر اللي احنا بنحطه كنا على علم مصر فده هنا بيوصف علم مصر بهذا النحو يعني الملكية ما كانتش بالعلم ده كان الملكية بالعلم أخضر وعلي نجمة وتلات نجوم يوهياء لي كده وهلال يعني الرمز ده ما يصلح معاه انما لما احنا نوصل بقى للرمز ده وعالم مصر يتحول الى هذا اللون وهذا الشكل نعرف ان سد أجوج وماجوج اتبنى بقى كده اللي هو ايه بقى السد أجوج اللي اتبنى اللي هو بناه جمال عبد الناصر اول ما جه مسك الحكم بنى السد العالي ده عشان يتم ما هو مكتوب عشان كده الله اخفى مكان السد مش عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن ايه بالظبط ليه بقى لأن ربنا وضعها موضع ايه الغيب هو مش عاوز يديها لحد مش عايز يقولها لحد عشان يكمل بناء السد لو احنا عرفنا ان السد العالي وقالوا ده موقعه في مصر وعيبنا في عند أصوات حد هيروح يبنيه يا جماعة محدش هيبنيه خلاص لكن ربنا ترك الموضوع كده. خصيصا عشان يتم ما هو مراد ب ان هو يتبنى السد ده طيب بنينا السد العالي والسد العالي هينهار طب ليه هينهار بقى وليه ربنا عايزه ينهار واحنا عملنا ايه بقى غلط هنفهم ده ان شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله انا جبتلكو بس مقتطفات كده بسيطة عن. موضوع السد العالي والمصادر اللي انا بجيب منها الكلام هي مصادر موثوق بيها لانها كتب الله المنزلة لما بقول لكم من عند الله تعرفوا ان هي من كتب الله كتب الله هي القرآن الكريم هتلاقوا في سورة الانبياء موجودة يأجوج ومأجوج مذكورة وعندكم في سورة الكهف موجودة برضو مذكور يأجوج ومأجوج ممكن تطلعوا على الصورتين دول وتحاولوا تقارنوهم بكلامي وهل هو كلامي صح ولا لا وتشوفوا فعلا يعني لما ربنا بيذكر يأجوج ومأجوج ان حركتهم بقى قال ما يستطاعوا ان يظهروه او يجعلوه نقب يعني ينقبوه او يطلعوا عليه فمعنى كده ان هو بيتكلم عن سد مائي النقدة اللي هي مثلا الفتحات بتاعت التربونات دي او فتحات الاستخدامات اللي هي في في السد النهضة الاسيوبي هتلاقي ان هو منقوب كده وبتطلع منه مية صح؟ يعني مخروب مسقوب كده يعني وعندك بقى ما استطاعوا يظهروه المية لسه بتظهر السد الاثيوبي لسه لانه لم يكتمل بناءه بعد فبتظهر المية على السد وبتطلع من الممر الاوسط فدي حركة المية مذكورة في القرآن الكريم ايضا لكن الناس دايما تشكك في الكلام وتعتقد ان هما السلف بس اللي هم اللي بتوع زمان هم اللي يعرفوا يفسروا القرآن اما الناس الحديثة دلوقتي خلاص ما عندهاش الامكانية ان هي يتفسر القرآن او كده واحنا بناخده بالقديم بس ومناخدش اي تفسير حديث للقرآن الكريم وده بيتنافى مع قول الله يعني ان جئتوا بمثل هذا يعني البحر مددا فلن تنفذ كلمات رب يعني كلمات ربنا واسعة المجال ومش مقصورة على زمن محدد او تاريخ محدد ان هم دولت هم اللي يفسروا وبقية الناس ما يفسروش لازم نشغل مخنا كويس عشان نعرف الحقيقة احنا رايحين فين وغيين منين وده مش عيب يعني لما انا بفتح الملف ده لازم نقفله ب- ب- بالنتائج يا اما نتائج سلبية او نتائج ايجابية ده اللي اعرفه بقي والمفهوم انما احنا هنترك الامر كما هو عليه الآن محدش بيدور في حاجة ولا يفتش في حاجة يبقي احنا كده ايه متجهين نحو ايه انهيار السد العالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله وتفسير أفضح وأكثر وضوحا لكن انا بديكوا فكرة عامة بس كده عن هي المصادر اللي انا بجيب منها ابحاثي وكلامي عن السد العالي وشكرا على حسن استماعكم تليفون زيرو اتناشر